Korva voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat ulkokorva, välikorva ja sisäkorva. Kuuloaistimuksessa ulkokorva kerää ensin ääniaallot, jotka etenevät korvakäytävää ulko- ja välikorvan väliseen tärykalvoon saaden sen värähtelemään. Välikorvassa sijaitsevat ihmiselimistön pienimmät luut, kuuloluut eli vasara, alasin ja jalustin joiden kautta liike välittyy eteenpäin soikeaan ikkunaan, joka on hyvin ohut kalvo ja joka voimistaa äänen aiheuttaman liikkeen moninkertaiseksi. Sisäkorvassa on kolmen tiehyen muodostama simpukka, jossa sijaitsevat kuuloaistin solut. Kuuloaistin solujen ärtyminen aikaansaa signaalin, joka välittyy kuulohermoa pitkin aivojen kuuloalueelle, jossa kuuloaistimus syntyy.